My teďka připravujeme novou inscenaci vlastně pro děti od 6 let, která bude mít premiéru 8. února, tu hlavnostní večerní a je na motivy klasické pohádky o šípkové růžence a zajímavá je tím, že to tentokrát bude a groteska, to znamená, že se zase po nějakém čase vracíme k takovému klasickému lutkářskému žánru. Je to insenace hraná maňázky, což je vlastně obor, ve kterým, tady jako, ve kterým je tady velká tradice a všichni to velmi ovládají, takže myslím si, že je na co se těšit, protože opravdu ty herci s tím hrát umí a už dlouho se s tím tady nehrálo, teda minimálně pro děti, takže myslím si, že to nějaký zážitek bude, že se dá vlastně čekat nějaký mistrovství těch herců s těma loutkama a že to vypadá, že by to mohlo být i zábavný.